سلام رفیق خوش اومدین به ویدیو جدید اول از ویکسینز آموزش رانندگی به همراه مهدی امروز استاد بزرگ بار میخوان به ما موتور سواریت بدن بریم که داشته باشیم قبل از ازیتون اگه اگه از ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید کانال سابسکرایب کنید زنگول نوتیفیکیشن هم بزنید خلا خلاص هندل بده تو میخوری میدی کلا کلاچ بعد یواشهاش ول کنی آها تو یاری نه الان تو دندس خوب الان خلاصش کن او خلاص چه جوریه عغیر میزنی همین آره موکم الان نشد آه الان شد سایه دیگه خب یکی خب بزن گاز بده یواشهاش ول کن گاز نده! گاز نده! گاز نده! گاز نده انگه! انگه گاز نده موتورو! رو دور موتور با حالا چطور بود؟ خوب بود نه نبود چه زیاد خوب نبود آخه مشکل؟ زیاد بیزدی نباadmrafti dande 2 ziyad gaz midari batcha nemidin az motor safari chali mide goda khob toma bi na bi na anucheba Neleş, neleş. Kazan. Tamam, kazan. Kazan.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 تو ربون میکنم بلده ها اه تو هم اگه گفت بگو من بلدم آره محتی بمیاد عزق رو ها هیچی خب فقط یه چیزی یاد گرفتم مثل اینکه واین هیچی هندل میزنین اوکه تو اینجاش درست همه بلدن تو بلد نیستی چه تی میگی؟ خوب بعد روشن میکنه مثل اینکه بعد کلاژ بگیری خوب این از خب این, این بعد اینجا می‌رسیم اینجا مثل اینکه امون اول باید یه دونه بزنی که مثلا ببینید چی دنده یک آها اه خوب خلاص خودمون بود آقا وای آره مثلا اینکه هر یه دونه که می‌زنی میره جلو دنده یک دنده دو دنده سه که اینکه بعد چی این اینجاش من متوجه نشم یه باری میگی اینجاشو باز خب یه نمونه روشن کن برو زد، اینجا، یه اینو زد، آها، فو فو، آه؟ آه، یاد میگم یاد میگم،